جاپان کا اوگو شیما آئیلینڈ 170 لوگوں کا گھر ہے اس کے آس پاس کا ایریا اور آسمان اتنا زیادہ صاف ہے کہ آپ یہاں پر ہماری گلیکسی ملکی وے کا سب سے زیادہ خوبصورت اور کلیئر ویو دیکھ سکتے ہیں جو دنیا میں کسی اور جگہ ممکن نہیں ہے نا خوبصورت